السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الحميد الخن ودي قناتكو Powerpoint Presentations مشروع اللي هنعمله مع بعض النهاردة اسمه Animated Powerpoint Design زي ما احنا شايفين كده تقدر تختار اي شريحة من الجنب ده تظهر معاك بالشكل ده وممكن عن طريق الاسهم في الكيبورد تقدر تحرك الشرائح سواء لفوق او لتحت اول حاجه هنعملها مع بعض هنروح لقائمه انسرط ونضيف شريحه جديده بعد كده هنروح مع بعض على موقع اسمه كولرز موقع ده متخصص في الالوان وتدرجات الالوان الموقع فوق اهو عندنا هننزل على التدرج ده ده التدرج اللي احنا هنشتغل عليه من الكيبورد هتضغط الشباك مع الشيفت مع الاس بعد كده هتحدد الجزء ده وتروح بوينت بتاعك وتعمل كنترول في ده التدرج اللي احنا هنشتغل عليه هنحطه فوق هنا بعد كده هنروح ليه فورمات جراوند واول شريحه معانا هنخلي اللون بتاعها باول درجه عندنا هنا بعد كده هنقف على الشريحه دي ونعمل لها نسخ عن طريق كنترول دي هننسحها خمس مرات ثلاثة أربعة خمسة الشريحة الثانية هنا هنخلي التدرج بتاعها باللون الثاني الشريحة الثالثة نفس الطريقة نخلي لونها باللون الثالث بعد كده هنروح لقائمة insert ونضيف ايكونز هنضيف خمس ايقونات بالشكل ده ونرتبهم تحت بعض بعد كده هنروح لقائمه انسرت ونضيف دايره واحنا بنرسم الدايره هنضغط على زرار الشيفت بعد كده هنشيل الاوت لاين وهنخلي الفيل بتاعها باللون الابيض ونروح لقائمة فيو ونظهر الجايدز بتاعتنا ونخلي الدايره في منتصف الشريحه بعد كده هنضغط كنترول شيفت ونسحب الدايره دي لفوق بعدين كنترول شيفت مره كمان ونسحبها لفوق هنحدد الدائرتين دول وكنترول شيفت ونسحبها مع بعض لتحت. أصبح عندي خمس أشكال أو خمس دوائر. هنحدد الأشكال دي كلها ونحطها داخل الدوائر. بس نعمل لها فورمات برينغ تو فرونت. نضغط كنترول شيفت ونصغرها شوية. بالشكل اللي قدامنا ده بعد كده هنروح لـ و هنضيف مستطيل بالشكل ده وهنخلي المستطيل بتاعنا Align to Left وهنشيل الأوت لاين وهنخليه هنخليه to Back بعد كده هنحدد الأشكال دي نضغط زرار الشيفت ونسحبها خارج السلايد بتاعتنا ونرجع المستطيل بتاعنا bring to front ونخليه باللون الأبيض هنحدد الأيقونات الخمسة ونضغط control shift ونسحبها داخل المستطيل بتاعنا بالشكل ده نتأكد إن الأيقونات والشكل بتاعنا كلهم bring to front نحدد الخمس ايكونات ونغير لونهم من فورمات جرافيك ونخليها باللون الرصاصي الخفيف اللون الرصاصي هنا بيدل إن هي Inactive ودي أكتف بعد كده هنربط بين الأشكال وبين الشرائح هنضغط على الشكل الأول ونروح لقائمة إنسيرت بعدين هنعمل له أكشن نختار هايبر لينك سلايد احنا عايزين الشكل ده يودينا على الشريحة رقم ستة الشكل التاني نفس الكلام بس هنخليه للشريحه رقم سبعه اصبح عندي بالشكل ده في لينك بينهم لو ضغطت هنا يودين على الشريحه اللي بعدها وهكذا بعد كده هنعمل كنترول اي وناخد كل المجموعه دي كنترول اكس وننزل على الشريحه التالته اللي هي عندنا رقم ثمانيه ونعمل كنترول في صغر الشريحه شويه المستطيل الابيض ده هنضغط شيفت ونكبره بالشكل ده ومن تحت نفس الكلام طبعا كبرناه بالشكل ده عشان هنحتاجه واحنا بنحرك الشرائح بعد كده هناخد الشكل المجموعه دي ونعملها كنترول جي عشان نعملها جروب هنحدد الشكل اللي في النص ده وهنوديه لمنتصف الشريحة والشكل التاني اللي هو المستطيل هنخليه روتيد تسعين درجة هنلفه تسعين درجة وهنحطه في منتصف الشريحة كده هنخلي الشكل ده bring تو فرونت ونخلي الخلفية البيضة دي باللون الأزرق عشان نشوف الشغل واحنا شغالين عليه بعد كده هنروح لقايمة انزيرت انسيرت وهنضيف مثلث واحنا بنرسم المثلث هنضغط زرار الشيفت بعد كده هنعمله فليب هوريزنتال فليب <hesitation> فيرتيكال وهنشيل الاوت لاين وهنغير الشكل بتاعه وهنحطه فوق شكل وهنرجع نخلي الشكل ده برينج اوف هناخد المثلث بتاعنا ده ونضغط زرار الشيفت نصغره شويه كده وبعدين هنيجي هنا نضغط زرار الكنترول ونحركه بالشكل ده هنحدد المستطيل والمثلث ويهن وهنعمل لهم سابستراكت بعد كده هنيجي عند الشكل ده ونعمل edit points هنقف على النقطة دي وهيظهر لنا نقطتين هنا تيجي على النقطة دي وتضغط شيفت وتحرك زي ما احنا شايفين كده بعدين تروح للنقطة التانية تحركها بالشكل ده هنرجع الشكل بتاعنا للون الأبيض هناخد الشكل ده اللي هو المستطيل ونعمله روتيت مرة تانية 90 درجة ونعمله سين تو أو Align to Left و Align to Middle الشكل ده الشكل بتاعنا ده هنضغط زرار Shift ونسحبه ونرجعه في نفس المكان بتاعه بعد كده الشكل بتاعنا ده هنخليه نوفل وناخد الدايره دي ونضغط شيفت ونحطها هنا كل اللي احنا عملناه هنا هنا هناخده كنترول إيه ونعمله كنترول سي ونطلع لاول شريحه نعمل كنترول في بعد كده هنرجع الشكل ده في الخلف مره تانيه وهنطلع الشكل ده في الامام طبعا كل ده وإحنا ضغطين على زرار الشفت بعد كده هنحدد ده ونظهر الشكل التاني ونعمله نوفل هنحدد المستطيل ده ونضغط زرار الشيفت ونبدأ نحركه لفوق عشان يجي في نص الشكل بتاعنا زي ما احنا شايفين كده طبعا كل اللي احنا عملناه ده هنكرره في الاشكال الخمسه زي ما عملنا هنا هنعمل في كل شريحه نفس الترتيب بعد ما خلصنا الخمس شرايح هنروح لقايمه فيو هنشيل الخطوط الارشاديه اللي مش عايزينها خلاص باقي ان احنا نضيف هنا حركات الانتقال بين الشرايح هنحدد الخمس شرايح بتوعنا ونروح لقايمه ترانزيشنز ونخليها مورف وهنخليها هنا 0.5 بالشكل ده بعد كده ممكن نروح لقيمة insert مرة تانية ونضيف بعض الصور او المخططات عشان يصبح العرض بتاعنا في النهاية بالشكل ده طبعا تقدر تنقل بين الشرايح بالماوس او بالاسهم ولو العرض بتاعك موجود على موبايل او تابلت تقدر تستخدم صبعك في التاتش سكرين